σαν αρθείς το μόλο, Ποτέ στον δρόμο μου να μην βρεθείς για να σε δω Να μου θυμίσεις τα παλιά τα πρώτα βράδια μας Να μου θυμίσεις και τα πρώτα δεν θέλω μία να ξανάρθεί, δεν θέλω Με στην καρδιά φωτιά, δεν θέλω μία να σε αγαπώ, να σε ξεχάσω προσπαθώ. Ζητάς να ξαναρθείς Πρωτού να φύγεις έπρεπε καλά να το σκεφτείς Σε αγαπούσα ήσουν η αδυναμία μου Πολύ λυπάμαι του χωρί με μου Δεν θέλω να ξαναρθείς Δεν θέλω με μες στην καρδιά φωτιά Δεν θέλω πία να σε αγαπώ Να σε ξεχάσω προσπαθώ